Sekarang kita ada ke apa Avenue Mall. Ah kami chance saja-saja jalan tak tahu piano kan. Eh. Nak tengok movie lagi 2 jam. So kita tengoklah apa kat ada kat mall ni. Ciao. Anjing. Nampak nampak nampak nampak nampak. Oh my Anjing. god. Tak apa lah buka buka tak apa. boleh tak you? Ni strok dekat dekat. Ya tak. Memang ayi syeh. Kaya babi ya syeh ni. Kaya. Haulah ni. Kutuklah habis neraka. Kutuklah neraka. Bro, bro. bro. jangan surga. Malam ni bil air sing kau? Siapa kini dia Masa ajar Julie Ui! Nombor sakit dah lu! Jom! Datang. Tak datang, datang. Tak, tak, tak tahu kenapa dia ya kau sampai ke banglo wei mari sini serius wei kau tak pernah nak dengan kau sabar kalau tak aku nak misin RM3, RM85, RM7, RM4, RM28, RM6 Nah, nice. oh, aku kan Bukan RM3, RM2, RM4, RM1 Bukan RM3, macam tuan, kan RM2 Ok 3, 2, 4, dia tadi dekat sisi. KM P banyak pula ni. Cuba. Takde. Kan sisi. video tu ada video-video. Hai. Cuba zoom, cuba zoom. Tengok ni ni ni. Kita lah. Oh. Lah. Okay. Sekarang ni saya Muhammad Akhnaf dengan Muhammad Rizal. Tak kena rugi. kami berada di USM. Batik. Diam bodoh. kami nak mandi kolam lah tapi kena kuat kan. Kita kat mana ni? Eh? Kat USM. USM apa. Nak mandi kolam tak boleh tau. Penda pakai terang. Tak Ter terang, buat berenang. Tidak di brain lah. Dah nak banyak, 10 ni pakai tes enggu. Kami kadang-kadang pakai tes enggu. Ha? Abak saya yang pika ni. Tak pernah cakap Stroh ni, Stroh Irfan cakap Tuan cakap Leputan Dia ingat Dia orang cakap weh Semua tengok anak buat kerja gila Anaf buat kerja gila Tengok tengok tengok tengok tengok Dia dengan orang tak kenal Orang dia tak kenal, dia uping main Hahaha <laughs> Tengok boleh buat member ke? Ya? Sahabat sejati Dia dengan Anaf kembar Padahal tak kenal, <laughs> oh, abisalah, <cik> kenal. <laughs> Babi Habib Salah macam kenal Hahaha Habib macam nombor tak nombor jadi keeper tadi <laughs> Dah tak tengok apa tiba-tiba jadi dikit Tanya dia Jangan tak sayang gua Tak siasak Serius awak Tanya saya siap awak Goal No Meskini no. ku dan. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kami sembang jumpa dekat Masjid Negeri Pulau Pinang. Jadi memang cantiklah. Masjid ni lawa semembesar kan. dia kubah pun lawa. Memang buatlah. Ya ya ya. Tajuk kubah dia apa dia? Hari ni tajuk kubah apa? Apa apa great great sampai, great great. Dandang great sampai. Jalan saya cari. Raka tadi tu. Tolong. 5 Minutes Later Ni ni, bawah uh, ni, bawah ni Encik, apa kan perasaan Encik uh, Abulah bermain? Tapi saya reserve lah uh, Saya rasa senang lah Lama tak main Tapi berapa ada dekat luar? Eh Pak, Bukan, Bukan nak keluar, ni orang nak keluar. Oh yeah. Adik-adik kata kata semangat untuk orang yang Lek. tak sikit. Nah, buat terbaiklah. Datang saja jauh-jauh nak, nak dapat something. Ha oh, okey. Insya-Allah kita akan berjaya. Deleg aku Liza vai, mesti aku main eh. Okey. Ah Asbu, apakah perasaan anda tentang bermain game sebentar tadi? Game tadi. Susah, susah. Banyak-banyak. apakah komen anda tentang game ni? Tak oh, apa, ah, bon, ah, ha ha ha dia Saya sebagai merek bian Lebih kurang macam coach lah Tapi saya bantu coach Sebab so, saya humble Payah sebab situasi panas Kemudian dia macam dikit hambar Kurang sokongan Bagi tadi sejuk Bagi tadi main lo panas Bila akhir zaman, manusia kena ingat Bila zaman ni Islam kan terasing Sebab apa sebab, tengoklah zaman sekarang pakai tudung kata kolot mana yang kita nak kiamat dah bawa bertaubatlah sahabat tawar kita merat bi lu sambil istighfar lemme letak tu pot motor boleh buat aku tak cakap apa-apa kali bodoh mini jeep ni satu 612 satu 612 banyak ah 1612 banyak ah 165 jadi 1000 Amin, bagi dengan aku. Wey. Semua noob doh. Semua Sikit je orang. Dan nak tak ada ruang RM5 sepatu Bukan boleh buat apa, buat habis duit lagi dah Ok lah, lawak, lawak Lawak, benda lawa, sama tak berubah Benda yang sama tak berubah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 Tuan-tuan nak pergi kenduri